بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قضية المهدي المنتظر فيها نقاط كثيرة من الاختلافات بين العلماء الدين في حالة ظهوره أولا نتناول جانب المهدي المنتظر مع آخر الخلفاء المسلمين وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا كثير منكم بيسمعني بقول ان هو هيتوفى يوم 25 ابريل القادم وياتي بعده عصر المهد المنتظر ونقوم باخراج الملكه كل بطره من موضعها لتكون هي دبه الارض التي سوف يقوم بأحيائها السيد المسيح وهي علامه هامه وفارقه في تاريخ البشريه كله طبعا اللي مش مصدق ان الملكه كليوباترا هتطلع في فيديوهات كتيره عملها في القناه عندي ممكن يتطلع عليها لكن نرجع دلوقتي إيه للرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمهد المنتظر هم مكملين لبعض يعني هما الاثنين وجهان لعمله واحده وجه مظلم ووجه مضيء يعني ايه مظلم ويعني ايه مودي الوجه المظلم اللي هو شافه الرئيس عبد الفتاح السيسي فور بدء حكمه الى مصر وحربه للارهاب كانت عمليه مرهقه ليه جدا وكان خايف على مصر وقلقان يعني كان مشدود شده كبيره زي ما بيقولوا في الجيش يعني في شده جامده وتوتر واعصابه بتتحرق يعني يعني ما شافش حاجه حلوه كل شوية ايه متدايق وارفان يعني من الحاجات اللي بتحصل وعاوز ينمي البلد وحاجات كتيره يعني ضغوط عليه كتيره كويس المهم ضغوط خارجية وضغوط داخلية يعني حاجات فظيعة وكتيره يعني متعبه ده الجانب المظلم اللي انا بنقول عليه وبعدين كمان الاقتصاد طبعا بيصير على ما يرام يعني مش قوي يعني عشان برضو في احداث كتيره حصلت منها الاخوان لما طلعوا كده وعملوا بلبله في البلد احجم الناس كلها من الخارج عن الاستثمار في مصر لان في اضطرابات عندك انت ما دام طول عندك اضطرابات في البلد بيهرب الاستثمار خارج مصر فطبعا الاخوان المسلمين هم وحطونا في موضع وحش قوي ان هم وقفوا ضد الجيش فده اوقفهم ضد الجيش يعني حتى الخلفاء الراشدين نفسيهم كانوا بيتنازلوا عن الخلافه حقنا للدماء انتوا ما عملتوش ده انتوا اخذتوا الثوره ضد الرئيس حسني مبارك وعايزين كنتوا تعملوا ثوره وعملتوها وما نجحتوش فيها لانكم معفتوش مفيش كان عفو عندكم كنتوا عايزين تعملوا محاكمات وعملتوا بلبله واثاره في البلد فطبعا المحاكمات دي ومطالبكم بالمحاكمات فطبعا دي بتوقف اي عمليه خلاص بتحجن بقى الناس عن الاستثمار تحجن يقولك ده في توتر وفي نزاعات ويستمر الوضع كده بقى مؤن فطبعا الوضع الاقتصادي زاد سوء برضه ايام الرئيس مرسي واتجهت البلد اتجاه وحش طيب نعمله ايه بقى الرئيس طلع وقال ان اذا كان الشعب قا يدعمني انا مستعد ان انا اوقع طلع وأيد وبايع الرئيس عبدالفتاح السيسي عشان يمضي قدما ضد الإخوان المسلمين وما يفعلونه في البلد، طبعا إيه طبعا مفيش حد يعني مسلم عاقل يعني عايز الخلافة بالعافية حتى سيدنا علي تنازل عن الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال له خلاص انت تكون انت الخليفه حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال يعني نفس الحكايه قال له اذا كان الخلافه ما تتعاركش عليها سيبها يعني ان لم تاتيك الخلافه ما تسعاش انت ليها عادي انتوا بقى عملتوا العكس عايزين تسعوا وعايزين تغيروا الكون وليه بقى بتعملوا كده عشان عندكم فكر واعتقاد خاطئ بأن المهدي المنتظر مش هيجي إلا لما تقام الخلافة واللي هيقيم الخلافة أنتوا بقى، أنتوا وهم طبعا في دماغكوا إن أنتوا عايزين تقيموا الخلافة الإسلامية أمال تنظيم داعش ده دا عليه هو نفس الفكر والمنهج إن يقول لك إيه إن هتيجي الخلافة الإسلامية الأول قبل مجيء السيد المسيح هتيجي الخلافة الإسلامية واحنا بقى اللي هنقيموا الخلافة الإسلامية دي واهم بقى من عندهم لأن المهدي المنتظر أصلا مش هيطلع. لما يكون في إختلاف بين العرب وإختلاف في الأمة مفيش يعني خليفة مفيش الكلام ده خالص في أي حديث من الأحاديث إن هي تقام الخلافة الراشدة الخلافة الراشدة دي زمن المهدي المقصود بها زمن المهدي المنتظر وليس قبل زمن المهدي عشان كده يأتي على إختلاف ثم تقام الخلافة بعد ذلك الإسلامية معنى ان هو هيكون في مصر الخليفه اه بقى ده اولياء ليبيا ولي السودان ولي السعوديه كل واحد بقى على حسب ما هو موجود يعني عادي ما فيش تغيير في الرؤساء ولا الملوك من المهدي المنتظر فقد هم بيبيعوه خلاص واي تعليمات هو بيقولها لهم بينفذوها في البلد وكل واحد ايه حكم في يعني كل واحد ليه حكمه حاجة لكن في حاجة شيء واحد يجمع العرب بقى هنا تقوم الوحدة العربية الصحيحة من خلال توحيد القوانين وعشان نوحد القوانين دي كلها لازم اولا نقيم القانون ده في مصر عشان نقيمه في مصر لابد من ظهور المهد المنتظر هو الكلام ده طب عيجي ازاي بقى المهد المنتظر ده عايزين نعرف بقى عيجي ازاي قال لك موت الخليفة ممكن يحصل وفي حاجة تانية يقول لك لا ده ممكن يكون نازل على امرأته هو هي لابسة لبس, لبس القديسين ومش عارف ايه ده الكلام ده فين في سفر الرؤية صحيح 19 يعني معنى كده ايه ان احنا ممكن نخرج الملكة كليوباترا الاول ده في معناها فعشان كده قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام احدى الايات تسبق الاخرى يعني في آية تسبق آية ممكن الآية دي تسبق الأول ممكن الآية دي تيجي الأول يعني في اختيارات أصبح عندنا فأنا قلت يبقى كده في اختيار مادام دي مش معناها ان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مش فاهم او مش عارف ايه اللي هيجي الأول لا هو هنا بقى في اختيار مادام في اختيار للناس يبقى احدى الآيات تسبق الأخرى يعني بقولك انهيار السد العالي او خروج الملكة كليوباترا فدي احدى الآيات تسبق الأخرى ممكن تيجي الكلوباتر الاول قبل السد ممكن يجي السد الاول وبعد كده كلوباتر ممكن برضو يتوفر الرئيس الاول ونطلع كلوباتر ممكن نطلع كلوباتر الاول في عهده ويستمر حياته مع المهد المنتظر وما يموتش برضو يعني في ايه اختيارات كتيرة لكن ما حدش بيحدد اختياره فاحنا متجهين هنا نحو العلامة بقى ايه الوسطة دي اللي بنقول عليها ايه وفاة الخليفة يوم خمسة وعشرين ابريل مدام مفيش اهتمام بقي لغاية دلوقتي يبقي دي هتحصل خلاص مدام حصلت بعد كده هتجيلكوا بقي احدى بقي الايات بقي احدى الايات اللي هي إيه نخرج الملكة كيلوباترا ونطلعها من الموقع المعلوم اللي انا قولتلكوا عليه برضو في الفيديوهات علي النت هنا في القناة يا اما بقي انهيار السد العالي عشان نصدق بقي بالكلام ده برضو ما ممكن يقولوا يلسه لسه هنحفره بقى وندوره مالك الملكه ونبقوا اغنيه ومعانا فلوس ومش محتاجين حاجه لا يا عم اتفكك احنا ايه خلينا في ارافنا ده احسن ونستنى بقى انهيار السد العالي وممكن الناس تفكر في كده بقى عادي انا مستبعدش اي حاجه دلوقتي تفكير الناس بقى مختلف وغريب وهما برضو بيحسبوا تفكيري انا مختلف وغريب مع اني انا بجيبلكوا معظم الكلام من الاديان يعني مش من خيالي او من عشان في ناس بتعتقد ان انا ايه بقول كلام كده وخلاص قاعد على القهوه عمال اتكلم مع واحد صاحبي وخلاص لا انا بتكلم اه بتكلم كلام عادي ما احبش يعني استشهد بالايات وكده ليه بقى انا بخلي الكلام يعني بديك الخلاصه بديك الخلاصه السريعه ومش عايز ادخلك بقى ايه يعني مادة دسمة ممكن انت متقبلهاش يعني الناس اللي عامه الشعب هتقول بقى قال الله وقال الرسول وقال مش عارف ايه في ناس هتنفر منك وتبعد تقولك يا عم ايه احنا مش فاهمين حاجة لكن انا اما اجيبها لكم بطريقة حكاية او بحكيها لكم هتفهموها اسهل وتبقى متيسرة ليكم وفي نفس الوقت انا بقول لكم برضو ايه راجعوا كذا راجعوا صفر كذا راجعوا الايه كذا فطبعا حتى ياجوج وماجوج اللي مذكورين في سوره الكهف لو انت طمعنتوا بقى في الايات انا بقى مش هقول لكم ايه هي لكن انتوا لو طمعنتوا في الايات صحيحه هتلاقوا ان ياجوج وماجوج دولت ما هم الا ميه هم الفيضان والجفاف وركبها بقى كده اعمل مفهوم ياجوج وماجوج عندك ان هما الفيضان والجفاف واقرا رسولة الكهف يا استاذ وشوف هتفهم ايه واقرا بقى ايه كمان ايه عايزك تروح على النت كده وتكتب ايه انجيل متى اصحاح 24 هاتو وجيب بعد كده احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام ها اللي بتقول على نزول عيسى ومجيء جوجو ماجوجو ان هو هيطلع فوق جبل عادي حط بقى التخيلات دي معاك وحط كمان النبوءات بتاعت العهد القديم بتاعت اشعياء سفر اشعياء نتكلم عن النيل في مصر وعن هتفهم فهم صحيح ان السد العالي ده عينار فعلا هو يعني اللي بيحصل في اسيوبيا ده وبناء السد في هذا التوقيت وان العلماء كمان بتحذر منه وده ممكن احتمال انهياره كبير قوي يعني معامل الامان بتاعه 1.5% مثلا ومعامل الامان بتاع مصر ستة او سبعة في المية يعني مش عارف يعني هما بيحسبوها ازاي ستة وواحد ونص بيحسبوها بناء على ايه يعني بناء على درجة الرختر الزلازل يعني يتحمل لغاية درجة ستة وسبعة ودا يتحمل لغاية واحد ونص بس مش فاهم يعني بالظبط بس لو حد فاهم يريتي يفهمنا في التعليق المهم. يعني احنا دلوقتي قادمين على مرحلة صعبة جدا ومحدش فاهم حاجة عمالين نخبط في بعضينا وخلاص لكن انا بقول لكم الحقيقة يعني وضعت سد ياجوجو ماجوجو ده قلت ده ايه مكانه في, ايه في اسوان اس هو السد العالي والسد اللي بناه قبل كده هو اسكندر الأكبر وفي عندكم برضو فيديوهات على القناة تراجعوها ده شرحه يطول هتلاقوا فيديوهات في هذا الموضوع موجود عندكم ان شاء الله يعني ودبه الارض برضو هتعرفوا ازاي انا قلت ليه دبت الارض وكده برضو من فيديوهات اللي هتلاقيها في القناة فيعني يعني كل شيء انا شرحته لكم شرح تفصيلي بس هو ما فيش حد عايز يسمع ولا حد عايز يدور هو عايز بس يعلق عليا باي طريقة كانت ويشوه الصورة بتاعتي لكن مش هيستفيد حاجة في الأخر لأن أنا كلامي هو الصح إن شاء الله هو اللي هيمشي وهتشوفه وإن شاء الله الأيام بينا ولم توق إلا أيام قليلة إن شاء الله ونشوفه ايه النتيجة اللي هتحصل وكان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى تلفون زيرو اتناشر تمنيه خمسه سبعه تمنيه تسعه سبعه تلاته اربعه وشكرا على حسن استماعكم ولا تنسوا الاشتراك في القناه لدعمنا وشكرا جزيلا لكم